Наскільки ми розуміємо, Росія не змогла взяти під контроль Бахмут. Наші бійці стоять, хоча ситуація пекельно складна. Так, деталізуйте, будьте добрі, що зараз відбувається. Наш підрозділ батальйон «Свобода» і ми, як батальйону «Свобода», ми зараз на бойовому змагодженні. Зараз хлопці з 4 бригади швидкого реагування і інші підрозділи Збройних сил України і Національних гвардій України міцно стоять на позиціях, міцно тримають місто і дають гідну і сильну відсіч кладуть кацапів там пачками ситуація на Бахмутському напрямку дійсно дуже складна ворог пре як ніколи раніше валить з усього чого може застосовує просто все наявне в нього озброєння зкинув цих всіх своїх недобитків вагнеров в кучу і кинув їх в їхній останній бій в деяких там цих Вагнеров, помічені, що по три пов'язки, це означає, що три білі пов'язки. Це означає, що він не підлягає евакуації, що він, вони йдуть в першому шолоні, їх в будь-якому випадку або наші хлопці його знищать. А якщо він там десь чи то поранений, чи то відходить, то ті, хто йдуть в другому ешелоні їх просто добивають. Такі підрозділи смертників. А що це за підрозділ? Такий, розкажіть, будьте добре, чому вони не хочуть їх евакуйовувати? А вони чимось хворі, або спід, сифіліс, різні типи гепатитів, ну, тобто, то вже просто смертні. то е, живі мерці, які от лізуть зараз на нашу землю і лізуть до нас в країну. І ми от маємо зараз з цим ситуацією, б'ємося з ними. Е, це... Немає в них там якоїсь конкретної назви. Це підрозділ Вагнера, просто їхні, е, най, найменша, найгірша їхня ланка. Це ну, просто біосміття. Е, ворог застосовує і досі жуківську тактику радянську. Це вам живої сили і масовний артилерійський обстріл. Спочатку валять, е, дуже крепко валять з артиру, ну, просто квартали, е, знищують місто, стирають його в, просто в попіл. Після того йдуть перше шовон це з трьома пов'язками, які лягають. Після того йде друге шово, який е, добиває їх, е, хто там не добився, е, дострілює їх. І ось така історія повторюється майже 24 е, години на добу. Пане Романе, чи намагаються вони якось залучати важку е, техніку, чи діють пожеж усталені практиці? Є е в них техніка, зараз е, в день е, відмига і техніка грузна. Е, і я вам скажу, як ми, як картинуристи батальйону «Свобода», е, по нерухомій цілі набагато легше попасти. Тому е, в даній конкретній ситуації е, погода відіграє нам трошки на руку, що дозволяє... Більш точніше і вмучніше нашим хлопцям, ті, які зараз четвертий бригади, бити по е, кацапах і бити по цій знерухомоній застрягшій в багню техніці, тому що е, те, що на вечір е, земля підмерзає, тому що є там мінусова температура, то вдень це все перетворюється в багнюку, навіть в пішому е, ході, вже не говорячи про автомобілі, чи то тим паче про е, тяжку військову е, техніку. Пане Романе, чи залишається загроза для наших логістичних можливостей на Бахмутському напрямку? Чи, е, власне, з півдня і з півночі вдалося дещо покращити ситуацію? Загроза волнуйка? Загроза є велика і ця загроза є, в принципі, з того моменту, коли кацапи до нас полізли повномасштабним вторгненням. І ця загроза вона не зменшується, вона наразі тільки збільшується. Та все ж вони там помучають дуже крепко по зубах. І вони ці зуби там просто сточують. Я навіть не усвідомлюєте, якими там вони повинні сотнями лягають за день за добу я навіть не можу пояснити як це можна організувати якесь таке підкріплення чи по трупах ідуть просто йдуть по своїх ж трупах встиляють дорогу і викладають стежки по цій багнюці з своїх цих сіфілісних виродків. Це... це крах і жах пане Романе яка ситуація з артилерією у ворога і у нас зокрема як виглядає крім артилерійського аспекту ще мінометний Перевага в артилерії у ворога є вона присутня і ну десь порядка разів три в них більше цього цих, цих і снарядів установок артилерійських і мінометів так воно в них в більшості своїй радянське так воно старе але це і бійня, і близькобійна арта і вони за допомогою неї на жаль знищують до фундаменту і сам Бахмут, і містечка, населені пункти, які поряд. В нас є чим працювати, і хлопці з 4-ї бригади оперативно призначення, що там доповідають, що є. І ми, як артилеристи батальйону Свобода, е працювали там, у нас було чим працювати. Так, однозначно потрібно більше, однозначно потрібно більше і я щиро надіюся, що ті домовленості, які є з західними партнерами про надання нам е озброєння, новітнього озброєння і збільшення кількості цих поставок, вони як можна швидше до нас прийдуть і ми як можна швидше будемо його використовувати. І вити цю всю погань декілька разів більше, ніж це відбувається і тоді, трошки раніше, коли ми там працювали і зараз. Пане Романе, чи вистачає зараз у ворога потужності тиснути не лише безпосередньо на Бахмут і найближчі населені пункти до нього, але й на часів яр припустимо і намагатися якось впливати на цей населений пункт? Кацапи намагаються з різних боків і з різних аспектів щось зробити. Вони всі свої якісь там невеличкі досягнення припідносять як величезну подію. Я ще раз наголошу це не так з нашого боку приймається величезний спектр дій, щоб не допустити е, ніякого їхнього великого просування, щоб е, як можна більше їх знищити і щоб ми як можна краще оборонили наше місто і використали його як, е, як е, плацдарм для майбутнього нашого наступу і вибиття цих е, всіх покидків мінімум до кордону.